De fleste mooc på verdensbasis, de gir bare kursbevis. Det er ytterst få som gir studiepoeng. Sånn sett er Norge litt kjæringa mot strømmen, for veldig mange av mooc i Norge, de er med studiepoeng. Og jeg tror det skyldes finansieringsmodellen for høyere utdanning i Norge. Det er nemlig gratis å ta høyere utdanning i Norge i forhold til i veldig mange andre land, så det er ikke skolepenger. Og så er finansieringsordningen sånn at i Norge så får vi tilskudd per hver student som starter. Og i tillegg så får vi en på en måte gullerot for høyere utdanning i forhold til få studentene til å gjennomføre. Vi får for studiepoengsproduksjon, og det får vi et og et halvt år etter at ett studium er gjennomført. Så du vil se si at jo flere studenter som står, jo flere penger får institusjonen til å drive butikken sin. Vi ser nå at verden er på vei litt etter Norge. I mokverdenen nå så kommer det stadig mer det som kalles for microcredentials eller micromasters. Det vil si at man kan ta mindre kurs som man får studiepoenger, men det finnes tilbud helt opp på masternivå som man kan kjøpe seg inn rettigheter til å delta på. Ofte så er det ofte gratis å delta, men det kan være sånn at hvis du ønsker vittnemål og studiepoeng og vurdering, ja da betaler du for denne tjenesten. Men i det øyeblikket som du starter med å utvikle et kurstilbud med studiepoeng, så er det viktig å få med seg at her kommer det strenge krav i forhold til kvalitet og godkjennelsestiden, den er lang. Så hovedmisjonen i denne filmen fra meg til deg, det er at hvis du skal lage et studiepoenggivende kurs, sett av god tid til å la de administrative prosessene gå sin gang. Jeg skal gi dig ett eksempel här. Mens vi er nå i 2021 så har vi utviklet ett nytt studium på 30 studiepoeng som heter teknologi støtt av læring. Dette studiet det innehåller, det som du känner som NETPED 1, som er et emne på 15 studiepoeng, og så innehåller ett et annet som heter profesjonsfaget digital kompetanse. Og nå ska jeg fortelle deg litt av processen med å få dette studie in i Høyskolen i Østfold sin vanlige fagportefølje. Vi startet planlegging og godkjennelse av ledelsen i november december 2020 og fikk på en måte tommel opp til at dette arbeidet kunne vi gå videre med. Da satt vi oss ned og skrev studieplanen, som skulle være paraplyen over hele studiet, og så skrev vi to emneplaner for de to emnene. Dette måtte vi levere in 1. april 2021. Så i august-september 2021 så får vi en godkjennelse på at dette studie kan starte opp. Og da er det sånn at det første emnet, nettpedagogikk, det starter opp for aller første gang i august-september 2022. Og dette nye emnet, pedagog, profesjonsfaglig digital kompetanse, det starter først opp i januar 2023. Så så lang er den prosessen når vi snakker om å gi kurstilbud med formelle studiepoeng. Nå snakker jeg om hvordan praksisen er på Høyskolen i Østfold. Jeg vil gjette den er like ved andre institusjoner, men dette vet jeg ikke så mye om. Så hvorfor i all verden tar det så lang tid? Jo, dette handler om kvalitetssikring. I Norge så har vi et system der man skal sørge for at utdanningstilbud med studiepoengsnivå ikke er noe billig salg av studiepoeng, men har høy faglig kvalitet. Det at høyskoleuniversiteter kan selv godkjenne emner og studier i forhold til bachelornivå. Men skal du utvikle ett studium på masternivå, så må det ha godkjenning av NOKUT. NOKUT er kontrollorganet til staten som sjekker og passe på at utdanningstilbud i Norge, og også på nett, har høy kvalitet. Vi har jo sikkert alle hørt om eh, lugubre netstudier på nett, där du på en måte kan kjøpe deg mastergrader hvor levering og oppgaver det tål og så videre, men det vil jeg aldri bli kreditert inn i et nivå slik som vi har i Norge. NOKUT har også i oppgave å komme på tilsyn og vurdere om studier som institusjonene har akkreditert selv, faktisk holder høy kvalitet, og det er en del av kvalitetssikringssystemet i Norge. I Norge så er studieplaner og emneplaner på en måte kontrakten mellom UH-institusjonen og studenten. Det er der vi forklarer hvorfor dette studie har den og den kvaliteten, og vilket innhold det har, og hvordan det skal vurderes. Og denne processen fungerer jo først med at et fagmiljø må lage et utkast til disse planene, så må de få tilbakemelding i forhold til formelle krav, så må institusjonen på flere nivå få godkjenning, både på fakultet og på institusjonsnivå i forhold til at dette studie skal bli gjennomført. I tillegg så har du et annet nåløye, og det nåløyet er at hvert universitet og høyskole har et gitt antall studieplasser å tilby. Og man kan liksom ikke på en måte finne på at jeg vil ha 100 studieplasser til der, for da er det sånn at da må 100 studieplasser forsvinne et annet i forhold til den tradisjonelle finansieringsordningen. Så det er alltid et kamp mellom forskjellige miljøer, det å få lov til å etablere nye studier, i hvert fall hvis du ønsker dette statlige tilskudet som kommer når du starter opp ett nytt studium. Bakveien vår i forhold til utviklingsprosjekter for å ikke ha en så lang vei, er jo at de fleste institusjonene har et videreutdanningstilbud. I Norge så kan man kjøpe utdanning enten som etterutdanning, da er det uten studiepoeng, eller videreutdanning, da er det med studiepoeng. Og derfor så kjører vi ofte de fleste nyutviklet om ukene våre først gjennom Hjø videre som har en kortere beslutningsgrad, rekke i tid, enn vad det skal for å komme in i den vanlige porteføljen vår. Men selv når vi ska kjøre ett studium gjennom Høy og videre, så snakker vi om en 6-7-8 måneder fra vi sender en søknad om å få starta dette studiet, til vi faktiskt kan søke, få studenter inn på det og starta det. Det er at vi får ikke lov til å reklamere for studier før studiet og emneplaner er godkjent for dette studiet, og vi på en måte har fått tommeren opp fra institusjonen at det er greit å starte opp dette studie. Denne filmen var ikke ment for å skremme deg som skal starte opp med studiepoengsgivende emner, men å gjøre deg klar over at denne prosessen kanske er lengre enn hva du trodde i utgangspunktet. Lykke til!